Це одна із запорізьких станцій технічного обслуговування, де переробляють цивільні автівки для потреб українських захисників. Волонтер Уміт Джуракулов каже, з 2014 року допомагає армії, доправляє на фронт їжу, одяг та транспортні засоби. Фахівців цієї станції попросив ремонтувати машини для військових. Я люблю цю землю, я знаю, що таке війна. И я не хочу, чтобы в мой дом пришла война, и не только в мой, в наш большой дом вот пришла война. Поэтому я и мои друзья, однодумцы, мы делаем все для того, чтобы остановить ее там, где максимально это возможно. И стараемся максимально помогать этому всему. И мы за работу стараемся платить, собираем деньги, платим за запчасти, за работу. Если людям не платить такое тяжелое время, надо же семью кормить. Автівки з пробігом та запчастини для ремонту зазвичай купує в Україні чи в Європі благодійна організація «Хелп Lab, з якою співпрацює умід Джуракулов. «Сборы денег общие, заходят туда, они, э, я им подаю заявки, на какие нам автомобили нужны, именно какой конфигурации, и они их покупают и загоняют сюда. Были такие э, случаи, что люди звонили, просто я даже не знаю кто, э, звонят, говорят, «Алло, доброго вечера, Умиды, доброго вечера, э, я вам вот пригнал джип на границе, стоит для ваших подопечных, ну, кому хотите, тому отдавайте». На цій станції технічного обслуговування працюють четверо фахівців. Зокрема, Сергій – механік із 15-річним стажем. – Чому ви вирішили долучити себе цього? – Не знаю. Треба допомагати. Ось ця нива 1987-1990 року випуску готова до відправки, каже Сергій та додає. Коли її привезли сюди, погано їздила. Ремонтували тиждень. – Замінили кардани, замінили колодки, речаги. Повністю входив. Перефарбували. Багато. Ще. А ось цей пікап доправили з Польщі, призначили для розвідки, каже, у Міджит Джуракулов. Це непрямо машина для артилеристів. Вони вже вони знають, що це машина. Їм же, що вона буквально на днях пійде до них. Эта машина именно бензиновая, поменяли ей форсунки, наладили двигатель, чтобы он хорошо работал, потому что машина, видно, где-то долго стояла, и она работала с перебоями. Перебрали ходовую часть, поменяли колодки и так далее. Развал схождения сделали, наладили, чтобы она правильно работала. Вот эту же покрасили, у нее цвет был ядово-желтый. Самый автомобиль. автомобиль э, наемный был с початку трафаретов, как на том, потому... «Произвольно малювали, аби воно щось було схоже на камуфляж. А там вже, як навирізали трафаретів, пікселі, то на той машині вже зробили як на нашій техніці, як у військових. Зараз дуже складно знайти фарбу саме цього цвєту, тому що повибирали все. Тобто на фронт потребує дуже багато таких автомобілів. тому Такої краски нема. Те, що знайшли, з колорістами побалакали, що-то змішали до кучі, щоб вона виглядала саме так». За словами Уміда Джуракулова, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість замовлень від військових збільшилася. З 24 лютого на фронт відправили 15 модифікованих машин. Новини на Суспільному. Запоріжжя.